Нам надходять від наших закордонних партнерів новітнє озброєння, лави, які дають нам можливість уражати бронетанкове озброєння майже на 100%. Тому їм велика дяка і жодна ракета не попаде в іншу ціль, а буде вражений саме наш супротивник. Нікого ми не пропустимо на наші терени. Ми захистимо не тільки Запоріжжя, а й всю Україну. Цей гранатомет відмінно зарекомендував себе на всій території України. І від сьогодні він буде стояти на озброєнні у Запоріжжі та Запорізькій області. Російський окупант, здавайся у полон. В іншого випадку, ми будемо тебе смажити з цієї пташки. На всіх напрямках. Звідки ти пройшов на нашу землю? Як це вже роблять наші побратими у Києві, Одесі, Харкові, Маріуполі та інших містах?